مساء الخير على كل مشاهدي كيرو لايف قناة القاهرة 24 بنتواصل مع حضراتكم من منطقة حلوان وبالتحديد بكفر العلو واللي شهدت وتابعنا مع حضراتكم تفاصيل الحادث المؤلم أمس الاثنين معانا أحد الناجين من القطار اللي هي كانت راكبة في أحد الأتوبيسات الخاصة بمصنع ده هاوس هتكلمنا عن التفاصيل وتشرح لنا الحادث بالظبط اتفضل <تصفيق> انا حسنا نزلت من الاوتوبيس نزلت من الاوتوبيس فسمعت سويت من اوتوبيسين فقى جاي سريع فانا اللي سمعت الناس فالناس عما زعق وتصوت والحقوني وكده فبعدين فبعدين هم صوتوا ونزلوا لا احكي لنا البدايه كانوا تسين كام ماشيين ايوه كانوا ماشيين ورا بعض وكان ماشيين كانوا ماشيين ورا بعض فاللي ورا بقى قال اللي قدامه قال نلحق نفسنا وكل واحد جري ولحق نفسه بقى ولا ملحقش اللي حصل ده بقى نصيب بقى وناس تفت 22 اه انت قلتي لي انه قبل ما قبل ما نبس انه كان في توك توك يعني اه كان تكتك في توك توك قبل لا كان في توك توك بس هو عدى عشان خلى الاتوبيسين يروحوا في اي حته بس تمام. هم ما اتحركوش ما عرفش عدوا يعني الـ الـ الـ الغلطه من انهي اتوبيس فيهم؟ الاتنين هم كانوا ماشيين بسرعه ولا لا كانوا ماشيين عادي مم. فانا بقى نزلت وسمعت سويت فجيت طلعت اجري لقيت الناس الاتوبيس اتحدى في الناحيه دي والاتوبيس اتحدى في الناحيه دي بس تشكيل الحادث كان عامل ازاي؟ لا هو القطرة جاية سريع فمزمرش فلو كان بيزمر كنا بنرجع بس المرة دي مزمرش يعني انتي كالمعتاد بتمشوا باتوبيسات المصنع بشكل يومي صح؟ اه أو والقطار اول مرة يحصل معانا كده اه مش بيمشي بشكل يومي بس احيانا بتتفاجئوا بيه ايوه بيزمر المرة دي مزمرش اه زمر بس بعيد بقى ما سمعناش طب الزواجين هل هما <تصفيق> كانوا مركزين ولا مش مركزين خايفين حد لا كانوا م... كان مركزين بس هما ما خدوش بالهم القطر بعد ما شافوا القطر كل واحد لحق نفسه ولا ملحقش توفى اشرحي لي بقى بعد ما هما شافوا القطر شافوا القطر طلعوا و... يجروا كل واحد طلع يجروا وفي ناس نزلت وناس اه وفي ناس اه نطت من الشباك اه عشان تلحق نفسها كان بس كان القطر خلاص قرب عليهم ايوه القطر خلاص كان مفيش دية ويخش فيهم بس فالحقوا نفسهم بقى ولا ملحقش وقت دمر اصحاب التمسايد بقى في اثناء الموضوع ده كانوا فين كانوا في الاوتوبيس هم نزلوا والسواقين اقصد السواقين السواقين نفسهم هربوا اول ما حصل الحادث اه هربوا ما حدش شاف لهم اثر طب اشرحي لي الزمالك اللي كانوا بي اه كل واحد بيطلع يجهز نفسه واللي مش مسامحه كده. يعني هما كلهم في سنك كده بيطلعوا يشتغلوا اه وفي ناس بس متجوزه وفي ناس كبيره وكده في برضه اللي بيساعد اهله على ال... ايوه السابق. بيساعدوا نفسهم عشان ظروفهم مش مسامحه كده طب في في اليوم ده يعني ما حدش ودع مثلا اهله رساله حسيت انتي أوه، كانت... حسيت اه حسيت باحساس غريب آه. آه. وبعد ما نزلت سمعت سويت فقلت ده احساسي بس كان قلبك حاسس انه في حس اه طب اللي يعني زمايلك حدش فيهم ساب لك ساب رساله مع حد من زمايلك معاكي لا ف... ما حطوا حاليه فنتفرجنا عليها فصنعنا بقى اللي حصل ده لا انا بقصد زمايلك اللي هم كانوا معاكي في الاتوبيس من بدايه اليوم محدش فيهم ساب رسالة يعني كان حاسس ان هو مثلا هيتوفى او هيخرج اه بعتوا بعتولي وقالولي انت عامله ايه وكده فبس رديت عليهم طب فيلي أكثر يعني اه طب اوصفيلي معلش الحادث اكتر يعني كان عامل ازاي؟ لا هو القطر دخل في الاتنين امم يعني القطر الكلام ده كان الساعة كام بالظبط؟ الساعة خمسة ونص بالظبط الساعة خمسة ونص مم. كنتوا جايين من منطقة 15 مايو زي ما لا 27. المصنع في مكانه فين؟ المصنع تاي هاوس 27. مائن. ايه؟ 27 منطقة مايو. اه منطقة مايو. أنا شفت الحادثة بره بس من كملي اتفضلي بس فهو ده اللي حصل وناس بقى 26 اصابات واربعه متوفين انت كنت كنت قريبه من الحادث ولا اه كنت قريبه مكملتش دقيقتين اه رجعت تاني اه فانا فضلت اصوت فضلت اصوت والحق الناس الشباب يلحقوا الناس ديت الوضع كان عامل ازاي الدنيا كانت متدمره خالص وواحده ايدها اتدمرت ايدها طالعه بين كفها ايديها وعينيها واحده اسمها ام محمود اتدمرت هنا في وشها واصابه الاصابه في عند حجرها كده ونص متدمر خالص بس واحده اصابها في المخ اللي نزل اللي نزل رجع تاني يشوف زمايله البنات لما رجعت تشوف ايه اغمى عليهم اغمى عليهم اتخضوا يعني زمايلهم يلا اتفضل زمايلهم لما لما رجعوا يشوفوا زميلهم لما رجعوا يشوفوا الحادثه اغمى عليهم وهما ما اي حاجه بس اغمى عليهم من الصدمه اللي شافوها لزمايلهم يعني دي حاجه بص يعني في بنات اغمى عليها نزلت كده لوحديها ما فيهاش اي حاجه بس من الخض على زمايلها اغمى يعني كله طرمه في الارض حضرتك كنت شايف الحادث من البدايه اه كنت شايف الحادث من البدايه يعني الشباب اللي زي رحاب كله رجع قالوا احنا نشوف زمايلنا انا حتى انا اتخضيت انا جريت على بنتي امسكها راحت قالت لي لا قالت لي لا انا لازم اروح اشوف زمايلي قلت لها بابا زمايلك هم ما تخافيش انا لقيتها عماله تتنفض وخايفه فانا طلعت اجري راحت قالت لي لا اشوف زمايلي الاول ف قالت آه. لي شوف زمايلي الاول. يعني كنت حضرتك موجود معاها. موجود اه موجود اول ما اول ما الصدام حصل انا قريت بره على الشارع وشفت الدنيا مشت ازاي. آه. فاول ما وصلت هناك ب... ب... انا انا فكر بنتي في الاتوبيس انا الاقي الاتوبيس هيقطعوا فيه بالصاروخ. اه. هيقطعوا فيه بالصاروخ. انا قلت بنتي ما طلعتش خلاص بنتي ماتت. فانا وسط الزحمه دي وبقول لهم فين بنتي؟ بنتي راحت فين؟ قالوا له هم ما تخافش ما تخافش هي بنتك انا مجرد ما مسكت دي قالت لي اشوف زمايلي الاول. واحده والله طلعت الجنب بايظ خالص في وشها وشها بايظ نهايه كده يعني عينها حتى مش صفاه وواحده طالعه العضميه دي مكسوره بتاعت ايدي برضك دي سليمه يعني ايه اتلحقت بسرعه يعني ما فيش اي حاجه في ناس طلعت ميته في ناس جبناها من تحت الاتوبيس انا ما اعرفش الناس دي جت تحت الاتوبيس ازاي وبعدين في الاتوبيس الثاني انصدم في الحيطه في بيت الطوب كله نزل عليه، هذا اللي موت الضحايا. ده اللي موت الضحايا. يعني الناس اللي الاتوبيس الناحية الثانية في واحد على الشمال وواحد على اليمين. الحيطان نزلت على على الاتوبيس. يعني الحيطة نزلت على الاتوبيس دمرت الاتوبيس بالناس اللي فيه. فا والله يا شيخ منظر والله ما يعلم به الا غير ربنا يعني سبحان الله انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في سواق الاتوبيس اذا كان دي او دي والله انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه بقول حسبي الله ونعم الوكيل في الاثنين دولي السواقين الاتوبيس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ايوه لان هم السبب في موت الناس ذنبها هي الناس دي وزنبه هي البنات الصغيره اللي بتجري على اكل عيشه يعني البنات الصغيره دي بتجري على اكل عيشه وبتجهز نفسها يعني أنت أنت ليه تحطهم في موقف إن هم يموتوا بالطريقة دي؟ المفروض هو كان يعني كل حاجة قضاء وقدر بس بالحكمة بقى ماشي أه بالحكمة، آه القدر ده بتاع ربنا ما قلناش فيه حاجة بس أنت تكون حريص على نفسك. إيه أنا أكون حريص على نفسي، ليه أنا أرمي نفسي في الهلاك؟ ربنا قال ما ترموش نفسكم في التهلكة، ليه أنا أرمي نفسي في الهلاك أنا ليه؟ والناس وواحدة عيني سبت عيالها يعني إذا كانت حتى لو كانت مطلقة هي وتصرف على ولدها وعلى بنتها ماتت وثابتها على كده مين هيصرف عليها صحيح فدي انا اللي يعني المنظر منظر مش حلو اصلا بره وعلى طريق سكه حديد انت ايه اللي خليك تمشي على السكه بس ايه اللي خليك اللي خليت تمشي على السكه دي انا انا اتخضيت على بنتي انا طلعت اشوفها انا قلت من الاموات يعني انا ما قلتش بنتي من الاحياء انا قلت بنت من الاموات اول ما طلعت فوق لقيت دي حاجه قالت لي شوف زمايلي الاول ما كنت قادر انا اشوف بنت ميته برضه يعني كنت قادر اشوف بنت ميته زي اي حد بس ربنا نجها فجاءت لي شوف زمايلي زمايلها اللي بياكل معاها عيش وملح في المصنع بيتغدوا معاها طب ده, ده كل دي هي زعلانه على على على, على المنظر اللي شافت فا يعني الواحد مش عارف انا خد اشرحي لي في, ال... في المصنع بتشتغلوا كم ساعة, ساعة بنشتغل ست... من الساعة سبعة لحد الساعة 5:00 اه الساعة يعني انتوا بتطلعوا من الساعة سبعة الصبح لحد الساعة بس بنشتغل الساعة 8:00 الا 5:00 نظام شغلكم بيبقى عامل ازاي مثلا بنشتغل من بنشتغل شغل لبنطلوم. اه, بنشتغل, آه. على بنشتغل على مكان وكدا. اه بنشتغل على مكان وكده بس وبيجي وقت رستنا وبعد كده بقى بنستنى اربع ساعات وبعد كده بنروح معرفتيش يعني في اثناء لما انت لقيتي زمايلك واصحابك في الحادث محدش محد فيهم قبل مثلا ما يتوفى او وجهلك رساله قالك حاجه مثلا قبل هو بعتولي على الواتس لا في, في الحادث في اثناء الحادث فيه. لا ما فيش حد اتكلم معايا آه. مود الغفله ده كنت <تصفيق> موجوده موجودة أبو واحدة صاحبتي برضو طالعه عشان أبوها عجز وطلعت تشتغل وهذه دلوقتي توقفت كنا مع حضراتكم من منطقة حلوان وبالتحديد بكفر العلو اللي شهد حادثة تصادم أوتوبسي بقطار شكرا مشاهدي كيرو لايف قناة القاهرة 24